بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله نصيحة في دقيقة نصيحة اليوم ونحن في هذا الشهر الكريم حول مأكول أو حول لحم هو الأطرى والأكثر قيمة غذائية الأكيد الكل علمه وهو السمك البروتين الموجود في السمك يعتبر ذو قيمة غذائية عالية وسهل الهضم ويعتبر غذاء مفيدا للمرضى المصابين باضطرابات الجهاز الهضم. الدهن ايضا الموجود في السمك غني بالحموض الدسمه غير المشبعه وهي ضروريه للوقايه من تصلب الشرايين ومن مشاكل ايضا القلب والجلطه الدماغيه. دهن السمك ايضا يعتبر يعني اسهل هضما من حيث الهضم يعتبر اسهل. وبالتالي يعتبر العلماء ان لحم لحوم الاسماك من افضل انواع اللحوم في الطبيعه، سبحان الله الله عز وجل يعني اشار الى هذا الموضوع في كتابه الكريم، قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، سبحان الله. لذلك في مائده رمضان ينبغي الا ننسى هذا الغذاء على الاقل مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات. ولو بكمية قليلة لأن الجسم يحتاج للأوميغا 3 الموجودة في هذا السمك ويحتاج حتى للبروتينات والدهون ويحتاج للكثير من الفيتامينات والمعادن الموجودة في لحوم الأسماك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة